I denne e-forelesingen skal vi se på fattigdom. Shang Wei må hjelpe far sin med å bære vatten. Han har to store bytter som han fyller fra den lokale vassbilen og bærer hjem. Det hele starter i juli etter en uvanlig kraftig regnskur. Bare noen dager etterpå på jeg det første vært det syke. Rett etter kom plakatene opp. De fortalte at drikkevattene var forgiftet. Systeren Lianhua er nå vårt syk, med diaré, mageknip, oppkast og feber. Den vesle familien Wei bor i industribyen Xifeng i provinsen Neimengu i det nordlige Kina. 58 000 mennesker i denne byen må nå bere sitt eget vatten hjem. Vattene ble fraktet til byen i en strøm av brannbiler fra områden i Område Området rundt Kifeng er plaget av ørkenspreing og tørke på grunn av overbeiting og jorderosjon. Det er bare 20 år siden Kifeng var en relativt fattig by. På grunn av industri, landbruk og rike førekomster av kål, olje og gass har byen vokset kraftig. Nu er det få som lever i absolutt fattigdom her. Kina står i en nøkkelposisjon når det gjelder bærekraftig utvikling. Vareeksporten til Vesten gir Kina i stand til å tretje millioner ut av absolut fattigdom. Indirekte vært de rike landet i Vesten ansvarlige for en stor del av det økologiske fotavtrykket til Kina. Resultatet ikke i feng vært vassmangel og ørkenspreing. Derover ei veke siden noen Shangwei kjenner kunne ta sig en dusj. Flere har sluttet helt med å vaske seg. Over 4000 män kvinner og barn er vårtne syke. Regnvattenet hadde fylt grunnvattenet med kloakk og uregning fra de mange byggeprosjekter i byen. Som kompensasjon for miljøforgiftninga fikk de syke utbetalt 50 kinesiske yuan, eller 44 kroner. Den internationella världshandeln kan bidra till att lyfta de fattiga över fattigdomsgränsen. 20 av människan i världen förbrukar 80 av resurserna. Den störste delen av resursförbruk i världen sker i västern. Därmed är det de rika länderna som har nyckeln till bærekraftig utveckling och till att få løst fattigdomsproblematiken i land som tillhör Kina. De rike landa vært dermed också indirekt ansvarlige for miljøødelegginger og uregning i de fattige landa. Omgrep er bedre kraftig utvikling bind sammen tankene våre om miljø, økonomi og sosial utvikling. Det står for en samfunnsutvikling som møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommande generationer, Fattigdomsproblem og miljøproblem må sjåes til sammenheng. Rapporten fra Brundtlandkommisjonen argumenterer for at kortsiktige økonomiske omsyn må vike plass for langsiktige miljøomsyn. Det er ikke den totale mengde av værres ressurser som er hovedproblemet. Problemet er fordeling av ressursene og fordeling av forbruket. Det er altså vårt forbruk som indirekte påvirker familien Way's levestandard og levekår. Vi er med på å trekke deg ut av fattigdom, men vi er också med på å øydelegge miljøet de lever i.